Είναι από ένα λεπτό, επικοινώνησα με την κυρία Αλεξάνδρα που είναι στο χωριό εκεί πέρα. Είναι μια τραγωδία, είναι από λάθος δύο στρατιωτών που ήταν μεθυσμένοι. Ε, αυτή τη στιγμή τελείωση η τελείωση κηδεία των παιδιών είναι μια τραγική στιγμή και βέβαια κάποιοι θα θελήσουν να την εκμεταλλευτούν. Δεν είναι επίθεση. Όσοι παρακολουθούν... Οι ειδήσει έχουν πανικοβληθεί πολύ περισσότερο από όλο τον Ουκρανικό λαό. Ε, η κατάσταση, όπως ξέρετε και εσείς, είναι δύσκολη. Δεν ξέρουμε που θα καταλήξει. Ήπαν να φύγουν οι, δι... οι οικογένειες των διπλωματών κτλ. Ε, εγώ και η οικογένειά μου δεν θα φύγουμε από εδώ. Οι δικοί μας είναι φοβισμένοι. Όπως όλοι. Οι εκατόντρε χιλιάδε ελληνική καταγωγή που έχουν συνηθίσει, πια κάθε μέρα ζουν με αυτή την. οι υπόλοιποι Έλληνε μέσα στην Ουκρανία, άντε και να είμαστε εκατό άτομα, και πολύ, πολύ βάζο. Εγώ μίλησα με αρκετού από αυτού και όπω όλοι, όλοι εδώ πέρα έχουμε μια ανησυχία. Τελικά τι θα γίνει. Εγώ έχω μια ευχή που φαίνεται λίγο δύσκολη. Να συμφωνήσουν οι μεγάλε δυνάμει, η Ευρώπη, η Αμερική, η Κίνα και η Ρωσία. Να μην έρθει ούτε ΝΑΤΟ ούτε τίποτα στην Ουκρανία και να υπογραφεί μια συμφωνία ότι κανένας δεν μπορεί να επιτηθεί σε αυτό το κράτος. Και έτσι νομίζω θα υπάρξει η ερημία σε αυτή την περιοχή.